Паско вже каже, що йдіть в першу ліп, за інфраструктурою, за великим рахунком – це правильно, за бюджетами – теж. Але бюджети. Там потрібно просто переформулювати власність, я так розумію, що Фірта все одно вже не буде фінансувати, як би його доля не склалася. І, ми, і без того Таврія не дуже була потрібна і так, собі. А нині команду МЛС потрібно вже брати і дуже-дуже просити, щоб сильно не били. Щодо Севастополя, наскільки я знаю, то і на Вінській тут присутні. Фінансувати там команду ну, не дуже зручно. Те, що можуть знайти спонсорів, то це звичайно ж не питання. А наскільки буде це у них в прем'єр-лізі чи ні? Ну, я думаю, що точно багато клубів російської прем'єр-ліги цьому будуть не раді. Дуже не раді. А чому? Тому що, коли трапляються такі політичні речі… Ось «НЖ» — це не політичний проєкт, це проєкт Керімова, який дуже хотів, ну він був настільки заможним, настільки багатим. А в рідному Дагестані його не любили. Ось не любили і хочу, що ти зробиш. Ну він вирішив через футбол так зіграти. А «Тєрік» — це якраз той самий приклад того, як це робиться. І ми всі знаємо, що Терік, ось він зараз в зоні вигляду, він все одно не вилегть. Якщо навіть Баварія приїде в Грозний, вона програє. Вона обов'язково програє. Тобто, якщо зараз туди заведуть кримські команди, принаймні на певний термін, рік-два буде та сама історія. Вони можуть грати як завгодно, але вони будуть залишатися. Ну, а для інших як? Волга, Урал, вони, ж, вони билися за щось, вони входили. вони. Боролися, врешті-решт той самий Рубін. Те, що так можуть зробити, якщо дуже захочеться, то звичайно ж знайдуть спонсорів. Єдине, що там може виникнути проблема, по це переоформлення власності, там може і перейменування бути, тобто з нуля створювати клуби на базі цих, тому що ну є такі речі, як всі клуби. Це, це об'єкти власності, і якби там не було, Уйфа за цим слідкує. Ну, це можна обійти, і сказати, це це зовсім новий клуб, то ФК Севастополь, то Народний клуб Севастополь, чи ще як назвеш, просто інший, все з нуля, просто за паперами оформлюється. і Таврію теж можна якось назвати Тавріда.